Ég Sigurbjörg og ég býð mig fram til að leiða lista Pyrrata í Kópávægi. Ég er sálfræðingur mennt, 31 á skoðmul og fættu uppalinn í nýðsköpnstæðinni hefur búið í Kópávægi að mestu frá 15 ára aldri. Um, ég gekk til liðs við Pyrrata í upphæf árs 2013, tók þá þátt í fyrstu kosningabárnum okkar þar sem við býðum fram til alþingis og kjálförða því varð ég varaþingmaður eftir að Jónþór hættaþengi tók einu sinni sæti á Alþengi fyrir ástu. Um, ég hef verið í trúnaðaráði pírata núna síðan í haust og nú á vormánum tekið þátt í að endurreisa félagið pírata í Cowboy og, og hérna, leggja grunnina framboð okkar þar í sveitarstjórnukastningunum. Ég tel að hlutverk pírata í bæjarstjórn sé að fylgi eftir grunnstefnu pírata í allri ákvarðantöku og leita leiðar til að koma okkar stefnum af og hafa þannig áhrif. En svona mín persónulegu uppehaldsmálefni eru til dæmis styrking Íbúalíðræðis. CoBowar hefur núna tvísakert verkefnið okkar CoBowar þar sem að Íbúar geta sendt til og kosauðum verkefnið sem að fá fjármagn. Það er mjög flott skref og en lengi má gott bæta. Ég myndi vilja tryggja frumkvæðisrétt íbúa í andan nýju stjórnarskrárinnar. Húsnæðismál og dagfyrstunamál eru auðvitað aðkallandi í Kópavægi líkt og víðar. Svo finnst mér mjög spennandi að skoða stytning og vinnuvikuna líkt og hefur verið gert í borginni. Svo ég myndi vel að sjá það skoðað. En já, þetta var svona smá um mig.